السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم جميعا وحلقه من الحلقات المهمه والخطيره والمصيريه احنا النهارده هنتكلم في كلام طبعا للاسف الشديد محدش عايز يوصله للناس وفي نفس الوقت كل بيتكلم فيه بهذا الكم من الصراحه بيبدا يتعامل تعامل ثاني خالص وربنا يستر واحنا معاكم ان شاء الله نوصل الحقيقه للناس وأنا بحمل كل من سيصل هذا الفيديو أمانة توصيله للناس عليك أمانة ويا رب يكون الإخوة الأفاضل يكونوا قد الأمانة دي لأن يعني الموضوع خطير جدا وصدقوني يا جماعة الكلام لما هنشوفه هنعرف إن الحكاية غير ما يراد تصديرها تماما وإن الأمور دخلت في ليفل الوحش زي ما بيقولوا كده خلاص إحنا تقريبا بنلعب في مساحات فيها كثير من الفجر من عبده الشيطان اللي بيبداوا يحركوا احداث كتير جدا في العالم النهارده وبعيدا عن مهاطرات نظريه المؤامره اللي هي المغرقه اللي ما عليهاش ادله لا احنا النهارده ما فيش حرف هنقوله الا ومعاه دليل وهنبدا نعرض مع بعض شويه حقائق من مصادر كل حاجه بمصادرها ودليلها وما فيش حاجه جايه من الهوا يا جماعه فلو سمحتوا اتعبوا معانا شويه هنختبر الصوت وبعد كده كل اللي موجود لو سمحتوا حضراتكم اضغطوا شوية لان احنا بنتعرض والله بنتعرض لحصار شديد جدا ومش انا بس انا وكل حد ممكن يتكلم في الموضوع ده بحقيق وبيوصل حقيق للناس بيتم محاصرته بشكل هستيري لدرجة انه اررل حضراتكم امبارح رقمين بس لفيديو على سبيل المثال ده فيديو من يومين كنا عملناه هنا لو ضغطنا عليه كده حضراتكم هتشوفوا الرقم لحظه كده هنا رقمين مختلفين شوية تمام نسبة وصول الفيديو اربعة مليون واحد من عشر خلاص اللي شافوا الفيديو طيب لما نقفل كده الفيديو ده بعديه على طول خلي بالكم الفيديو ده كنا بنتكلم فيه على حجم كارثة الزلزال اما جينا اتكلمنا بالشكل العلمي وقلنا اللي بقى الحقيقة وايه الحكاية وايه اللي وراها وقلنا انه هو مش بالصدفة شوفوا ده 2 مليون ونص ده اللي هو اللي اتشاف واللي ضغط عليه و4 مليون وشويه اللي وصلوا له اللي شافوه بدون ما يضغط عليه تمام فهو وصل ل4 مليون وشويه خلاص على طول بعد 24 ساعه فيديو ثاني بيتكلم في الحقائق بقى لقينا كام هنا شوف الرقمين اولا 50000 مشاهده ونسبه وصول 42 طب ازاي نسبه وصول 42 اصلا يعني هو في ناس شافته وما وصلتوش مثلا الفيديو في لعبه في الارقام وفيه لعب كبير جدا بيحصل دلوقتي انا ما اعرفش انا كنت فاتح اه كنت فاتح معاكم ال... ال... الفيديو عشان تشوفوا الوضع عامل ازاي. فالقصه دي معناها ان فيه اراده، فيه رغبه، فيه حد بيحرك الامور خصوصا على منصات السوشيال علشان الحقيقه ما تبانش. اول ما اتكلمنا بشكل علمي واللي الحكايه ايه؟ اتقفل. الفيديو الاخير اللي انا عامله ده اللي حضراتكم شفتوه اللي هو ما بيلعبوا في ارقامه، يا تسمعوه تاني علشان هو تقريبا فيه من الكلام اللي احنا هنقوله ده كتير جدا وبشكل علمي ومفصل ومصادر طيب ايه حكايه فيديو النهارده بقى اللي انا بقول لكم عليه تقريبا يعتبر خطير ومصيري مبدئيا عنوان الفيديو ادله جديده تثبت ان زلزال تركيا المدمر نتيجه ضربه امريكيه بسلاح حرب والعالم على حافه الهويه ده شق في الفيديو والعالم هنا المقصود بيه المنطقة يعني أول العالم دول هم المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط تحديدا بما فيها مصر وشمال أفريقيا تمام وبما فيها سوريا ولبنان وفلسطين تمام ورايح على دول الخليج فالكلام النهاردة اللي أنا بقوله لحضرتك النهاردة وبأدلة وبظواهر بدأت تحصل خلال الأيام اللي, اللي فاتت دي تثبت ما نقوله فهو يهم كل العرب بل يهم كل المسلمين في المقام الاول تمام طيب كمان في في العنوان لان العنوان له طول معين فانا كالمفترض كماله العنوان والسؤال هل بدا تنفيذ مخطط المليار الذهبي طبعا الكلام ده في ناس بتقول لك ايه يا مليار ذهب ايه انت من نظرية المؤامره والله مش انا اللي بقول عايز تشوف مين اللي بيقول كمان اتفضل. ده مين؟ فلاديمير بوتين، فكرة المليار الذهبي استعمارية جديدة وعنصرية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فكرة الهيمنة الكاملة للمليار الذهبي هي فكرة عنصرية واستعمارية وإلى آخره. اتكلم فيها رئيس ثاني أكبر دولة في العالم. فأنا لما بقول لك الكلام ده، لأ الكلام موجود. وفي براهين. إيه علاقة الكلام بقى ده كله باللي حصل بالكارثة المدوية؟ اللي حصلت في تركيا وزلزال تركيا من اول لحظة في اول فيديو طلعت لكم بعد الزلزال بساعات قلت لحضراتكم ده مش مجرد زلزال دي كارثة كبرى ومصيبة سودا حجمها لا تتخيلوه في الوقت اللي انا طلعت فيه كان فيه ارقام الضحايا بقولوا مئتين وثمانين. الكلام ده كلام مش مظبوط الارقام بالالاف ومبارح في الاول مبارح بس مبارح قلت لحضراتكم أتمنى أنه ما يكونش بعشرات الآلاف النهاردة أنت بتتكلم في المعلن ستاشر ألف وأنا بقول لك الأرقام أكبر من كده بكتير هو من أسوأ وأخطر الزلازل اللي حصلت في العالم مش بس في تركيا إحنا بنتكلم النهاردة على على الأقل 11, مبنى. 11 ألف مبنى تم هدمهم خلال الفترة اللي فاتت تمام؟ في ساعة الزلزال هدم كتير جدا جدا آلاف وبعديه في التوابع اللي حصل في أول يوم بس حوالي 182 هزة ارتدادية منهم زلزال تاني الساعة واحدة الظهر في نفس اليوم تمام فأنت عندك النهاردة أكتر من 11 ألف مبنى لو أنت قسمت حسبت حسبة بسيطة جدا إنه متوسط عدد الناس اللي كانوا في المباني دي لو كلها انهارت في في جزء من السنة عدد الناس اللي كانوا في المباني دي لو متوسطهم خمس أفراد بس يعني أسره بس مكونة من خمسة راجل ومراته وثلاث عيال ف 11 ألف هتديك كام هتديك 55000 ألف بني آدم ممكن النهاردة يكونوا راحوا تحت الأنقاض ربنا يا رب يتقبلهم شهداء جميعا فالأرقام كبيرة والكرسة كبيرة ده بس اللي حصل في تركيا البلوة السودة كمان بتحصل في سوريا منكوبة وانا امبارح تعبت مرضت مرض كبير وكان وراه فيديو حضراتكم اكيد شفتوه كلكم مش هنقدر نعرضه كله علشان آه ما يضربوش الفيديو ده زياده يعني بتاع الفيديو ده بتاع البنت حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. قلت له طلعني وعامل لك كل اللي عايزه، هشتغل حتى لو هبقى خدام عندك. البنت الصغيره في بلد حكمت بديكتاتور عفن زي باقي الديكتاتورين اللي حكموا دولنا العربيه والاسلاميه. والبنت من صغرها طالعه شايفه ان هي مضطهده لهذا ال... بهذا الشكل وان الموقف اللي هي فيه ده يعني عايزه تنجا منه باي شكل. فالخطاب بتاعها حتى خطاب ناتج عن البيئه اللي هي عايشه فيه، البيئه المضطهده، المظلومه المداس عليها بسبب كائن غير حي وحيد الخليه زي بشار وغيره وغيره من الاشكال الحقيره اللي حكمة دولنا العربيه والاسلاميه. واللي طلعت جيل زي البنت دي ربنا يا ربي ارحمنا جميعا من هؤلاء الحقراء عموما نهاردة عشان بس ما ما ادخلش في هذا المودل الفيديو تحديدا كسرني نصين كسر يعني ربنا عالم عمل معي ايه عموما نهاردة حلقتنا زي ما قلت حلقة خطيرة جدا وهنبدأ نستعرض فيها فيديو انا جمعت فيديوهات قصيرة علشان نعمل منها فيديو واحد لحضراتكم تبدا يجمع لك خيوط اللعبه كلها من اول لحظه لاخر لحظه فهنبدا نشوف الفيديو مع بعض وان شاء الله نستوعب اللي بيحصل اتمنى لو سمحتم فيا ريت تبصوا على الفيديو جدا احنا هنتوقف فيه شويه توقفات على حاجات معينه لكن الفيديو ده تجميعته دي مهمه جدا وفي حاجات تقريبا هتعرفها الأول مره ده مبدئيا حجم الدمار اللي حصل في تركيا تمام وحجم مهول دي كهرمان مرعش إحدى المدن التركية اللي انتم سامعينه ده صوت درون ودي الزلازل اللي حصلت بس يوم 6 تمام بصوا كده العداد اللي هو تحت ده على الشمال بيقول لك عدد الهزات اللي حصلت 182 يعني زلزال ومعاه 182 هزه، الهزه الكبيره دي اللي هي التابع يعني فيها تعتبر زلازل في في دول تانية لو حصلت لوحدها تعتبر زلازل بس سيارة حصل 182 في اول يوم بس احنا دخلنا في 500 وحاجه. في اليونان حصل اربعه وفي سوريا حصل سته ده في اول يوم. والمنظر زي ما انتم شايفينه كده زي ما حضراتكم جبناه شوفوا كان في اليوم ده كان بيحصل في أي مناطق تقريبا زي ما هتشوفوا كمان في حاجات غريبة حصلت لأن حصل انزياح في تركيا تركيا نفسها الدولة التركية اتحركت 3 متر هتشوف دلوقتي يا ريتني تابع جدا الفيديو ده ده منظر مدينة مرعش قبل وبعد الزلزال قبل زي شايفين حجم المباني اللي كانت موجوده قبل الزلزال واللي راح ثلاث ارباعها على الاقل في جزء او في شويه ثواني. لا حول ولا قوه الا بالله. ده مخطط او خريطه بتوضح ان عندك فيه ثلاث مسارات، ثلاث صدوع رئيسيه. تمام؟ صدع الاناضول الشمالي وركزوا اللي هو معدي من اسطنبول مطرح الماوس كده اسطنبول والصدع الجنوبي او الشرقي زي ما بيقولوا صدع الاناضول الشرقي وفيه صدع ثالث اللي هو الصدع الافريقي العظيم تمام؟ الثلاثه متجمعين في المنطقه دي اللي حصل فيها الزلزال. وهنعرف ده بعد شويه حكايته، وخلي بالكم من الصدع الثاني اللي هو في لحظه لحظه واحده يا جماعه معنا هنشوف الصدع ده في كلام دلوقتي بخصوصه هنعرف دلوقتي ايه الحكايه. ده احد العلماء الاتراك بيقول لك ايه اللي حصل؟ هنا زي ما قلت لكم ثلاثه ثلاث تلات صفائح اهي ثلاث صدور تمام؟ صفيحه افريقيه صفيحه الاناضول تمام؟ وصفيحه الاناضول شمال الاناضول. الشرقيه ودي الشمالية حصل تحرك. hareket. Yanalatım yapmak Adana bu hareket yüzünden hem sıkışıyor hem doğu batı açılıyor bu istikamette. Dolayısıyla Adana, Akkuyu falan filan oraların hepsinde tehlike var. Yani şu anda Akdeniz'e paralel bir tehlike bir tehlike var. Peki bu yarın demek değil evet. hayır hayır. Zaten deprem ne zaman olacak? Da etkisini alır. Yol, şefin asfalt. اسفلت معمول صح معمول بشكل قوي جدا بصوا عاملين ازاي؟ عربيه فين؟ هتشوفوا حاجات النهارده فوق طاقه العقل ده بصوا كده يا جماعه المنظر ده الانزياح هو ال 3 متر اللي انا بقول لكم عليه حصل اهو ده كان خط سكه حديد عادي طوالي في اللي حصل فيه ايه ده زي ما انتم شايفين كده تمام فينا فيديو هنسيبه بعدين، بس نبص عليه بصه صغيرة، شوف الضوء ده كده تمام؟ كان قبل زلزال هو before Turkish Earthquake، يعني قبل زلزال تركيا على طول. شايفين الضوء ده؟ شايفين الضوء اللي فوق على فوق على الشمال، على اليمين؟ إيه ده؟ لحد دلوقتي محدش عارف أصلا. وبيصور ومش عارفه في ايه. ونركز شويه عشان لسه احنا ما دخلناش، لسه داخلين في الجد دلوقتي. <تصفيق> هنا بقى الكلام بقى. ركزوا بقى شويه كده في اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي. عشان عندنا بدأنا ايه نعرض الادله سنه سنه. تمام ركزوا بقى شوية كده في الفيديو ده من أولها دي قناة تركي بتعرض الشكل اللي حصل البرق اللي حصل قبل الزلزال مباشرة وشوفوا حجمه عامل ازاي بصوا ما... اللي هيعملوا عليها علامة شايفين البرق منين من تحت تاني انا عامله بالبطيء تاني شايف كم الومضات اللي المفترض ان احنا عارفين انها برق يعني طبيعي يعني لكن خلينا بس نكمل عشان نعرف الحكايه اولها من اخرها سامعين الصوت؟ تاني وهنا اللي ناقل بيتكلم انه على سيستم هارب التركي يعني ضرب تركيا بزلزال من anda ve benzer beraber بدأ كتير يتكلم باحثين ونشطاء مناخ وغيره إن اللي حصل تمام إن الزلزال الكبير ده حصل بسلاح هارب H -A -A -R -B، ضرب تركيا بقوه 8 واحد 8.1 ريختر تمام وغيره زي ما انتم شايفين كل ده ناشطين وباحثين وغيره من الناس اللي بدأوا يكتبوا على مستوى العالم ان الموضوع ضربة نركز بقى في الفيديو ده كمان ده فيديو واحد مصوره بالموبايل بتاعه قبل الزلزال بثواني خلاص قبل الزلزال بثواني كان المنظر ده قبل ما الكهرباء تقطع وقبل ما الزلزال بقى يضرب جامد بصوا كده هنشوف تاني البر بيطلع برضو من تحت هتشوفه دلوقتي شايفين من تحت تاني وبدأ الزلزال، الصوت اهو، احنا مستمعين صوت بار، صوت رع، احنا شايفين بس الكهرباء قطعت فورا الفيديو ده تاني مهم جدا جدا جدا ده بيصور اللحظات اللي حصل فيها الزلزال تمام شايفين البرق اللي بيضرب برضه نفس القصه شريط برق بيضرب من تحت مش من فوق تاني شايفين انا عامله بالبطيء عشان حضراتكم تشوفوا شايفين شايفين شايفين شايفين عدد البرق اللي بيضرب ركز عشان زي ما قلنا في كلام مهم جدا دي كانت قبل كده سحابه اتصورت سحابه عدسيه واتكلم عليها اكتر من باحث ولدرجه ان اتكلم عليها اللي هو حسام سويلم اللي احنا جبناه في الحلقه اللي قفلوا عليها دي خالص عشان ما توصلش للناس شكلها بيبقى كده خلاص وتعالوا نكمل ونشوف ايه الحكايه اربطوا بس ربط منطقي، شكل السحابه عامل كده بالظبط دواره بالشكل ده تمام خلال الاسبوعين اللي فاتوا السحابه اللي حضركم اكيد سمعتوا عنها او شفتوها اللي حصل في تركيا هي دي واقول لكم ملاحظه صغيره جدا انت مش ملاحظ ان السحابه هتشوف زي ما هتشوفها دلوقتي كده موجودة في جو صافي تماما، لا في سحب غيرها ولا حاجة خالص، وجو عادي جدا. مش غريبة دي. سحابة واحدة تطلع بالشكل ده، شوفوا السماء حواليها عاملة ازاي؟ صافية جدا. الشمس طالعة والدنيا حلوة وآخر تمام، زي ما أنتم شايفين. هي لوحدها بالشكل ده. فضل في النهار وبالليل وفضلت موجودة بهذا الشكل. نركز بس يا جماعه عشان ربنا خلق لنا عقل عشان نفكر بيه. ده منظار عن قرب. وزي ما قلت خليكم معايا واحده واحده عشان داخلين في الجد. تمام؟ ده كان تقرير لحد المحطات الاجنبيه عن الموضوع ده. جايلكم في الكلام. إخواننا المستعجلين، اتقالوا بس عشان الكلام النهارده ما يبقاش فيه، ما حدش هيقدر يجيب ورانا يعني يجيب ورانا هفوه طيب هنخش كده عشان اللي جاي، سايما هنخلصنا السحابه شوف بقى اللواء وخبير استراتيجي بتاع اسلحه لواء في الجيش المصري اسمه حسام سويلم كان عامل لقاء وهو الأخطر على الإطلاق مع أحد إحدى القنوات الخليجية وبيتكلم فيها وبيكلموه فيها عن موضوع سلاح هارب ورأيه إيه فهم متوقعين إن الرجل هيجي يعني ما هيقول لك ده كلام فاضي وبتاع اتضح إن الرجل دارس الموضوع بشكل كبير جدا وأكاديمي جدا نسمع بقى ونشوف على ارتفاع 300 كيلو في غير الجو بتتخيل فيهم الالتماط القاتلة على شكل بالون على شكل ايه؟ بالون اللي هي السحابه الدائريه اللي حضركم شايفينها السحابه العدسيه دي هو بسميها بالونه بيدفع حق البالون ده بيدفعه القمر الصناعي بيدفعه القمر الصناعي لما يتلقى اشاره من المحطه الارضيه بيتلقى أشعة مجرويب على البالون وبالتالي بيعلي ضرب شايفين السحابه اللي هو بيتكلم عنها؟ نفس الشكل تقريبا تستهدف وفق ما يسمى بمرمى متتاليه من النبضات غير المصير العاديه من جديد وخلق انفجارات نوويه دون اشعاع خلق انفجارات نوويه دون اشعاع تمام عشان بس اللي يقول لك برق قول له عند امك اللي كان بيحصل ما كانش برق تمام وبعد وبهدوء كده وهثبت لك الكلام علميا برضو. عارف ركزوا وافتكروا وكاله ضربه كويس عشان احنا قبل كده جبناها في حلقات وهنجيبها في حلقات لان دي وراها كتير. الفلاح بقول لك ايه بقى؟ انفجارات نوويه دون اشعاع في طبقات الجو العليا. وهذا المشروع تابع لوكاله ضربه اللي هي ديفين ادفانسد ريليش بروجكت ايجنسي. اما المهمه السياسيه لهذا الفلاح فلو هارت في ايجاد حاله من الالهام. زلازل براكين تسونامي تصحر فضلا عن الامراض اللي منها السرطان هو يعني. طيب زلازل وبراكين كلام ده ليه عشان يعني هو من وجهة نظر عشان يغير الانظمة ويخلقوا شكل من اشكال الفوضى الغير غير مسيطرة على يعني ان يبقى م... مش مسيطر على الدولة وكلام زي كده ويوقعوه تشرع اعماله هنا ده اللي حضراتكم شايفينه شايفين الطور فين ده في اليابان خلال 48 ساعة اللي فاتوا دلوقتي حركة غريبة جدا للطيور مش بس كده ركزوا في اللي بعده ده فين لسه امبارح على سواحل عمان اللي قدام حضراتكم دي درافين درافين دولفين دولفين ده الدولفين يعتبر من اسكى كائنات الله بعد الانسان الدولفين ده مش غبي يعني عشان يروح يسيب الميه ويروح ينتحر على الشط ركزوا كده واسمعوا الراجل بيقول ايه اخر عمان <تصفيق> بس البحر بجمع البحر بجمع البحر. بقول كل ما بنرجعهم البحر بيرجعوهم على البر كل ما بنرجعهم البحر بيرجعوا ثاني يطلعوا ده في الخليج العربي اللي فيه مضيق هرمز اللي منهم وبين ايران عشان جايين في الكلام فالدلافين بتهرب شايفين لسه حيه ده مش طالعه ميته ده هي طالعه بارادتها من البحر على البر واقول لك نسبة ذكاء الدلافين اعلى من اي حيوان تاني. حيوان واسماك يعني في اي هو بعد الانسان على طول. مش بس كده لسه لسه ما بقول لك احنا نايمين في في ميه البطيخ والعالم بيحصل فيه حاجات كتير جدا جدا مهمه. ركز يا جماعه. بعد ده هنشوف إن الحكاية مش بس في عمان مش قدام عمان. لأ دي كمان زي ما أنتوا شايفين الراجل بيحاول يرجعها المية بتروح طالعة تاني زي ما أنتوا شايفين. تمام؟ هنا بقى الخطير، الكلام الخطير. في مقال إمبارح تمام؟ على موقع روسي مهم لأحد الباحثين الكلام ده معناه بعد الترجمة السلاح التكتوني ضد تركيا هل يمكن ان يكون الزلزال مصطنعا وبدأ يشرح في اسباب كلامه ان هو بيقول ان السلاح التكتوني ده كان ضد تركيا اللي حصل في الزلزال كان عبارة عن ضربة من سلاح تكتوني او جيوفيزيائي اللي هو هارب معنى صح هو ذكره في المقال بتاعه تمام وبعده عشان احنا كده وقفنا الفيديو لكن موقفناش الادله لسه عندنا ادله ثانيه ركز مع بعض كده علشان هنا مثلا امبارح برضو في ظاهره بحريه غريبه ودي اتكررت كانت حصلت من كام يوم ورجعت اتكررت تاني خروج سمك روبيان ومش بس كده هنشوف دلوقتي مع بعض لحظه واحده على سواحل اليمن البحر العربي يلفظ كميات هائله من الجمبري الى سواحل المهره في اليمن تمام؟ طيب هنا مقال تاني على جريده الحريات التركيه بيتكلم ان سلاح حرب هو العمل الزلزال بشكل مباشر وبيكلمه في علمي وكان لقاء مع احد العلماء الاتراك ان اللي بيحصل ده نتيجه سلاح حرب تمام في خليكم معايا لحظه واحده في كمان مصدر عشان برضو ايه اللي يقول لك انت بتتكلم يا عم منين اتفضل خبير عسكري سلاح الولايات المتحده الجيوفيزيائي تمام لا يمكن التنبؤ به ولاك تحدث الدكتور قسطنطين سيفوكيوك. نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعالم لعلوم الصواريخ والمدفعية للشؤون الإعلامية عن منظومة هارب الأمريكية القادرة كما يقال على تغيير المناخ في مناطق معينة تمام؟ احنا عندنا في هذا الأمر كلام مهم جدا طبعا مش أنا لوحدي بعد ما عملنا الفيديو اللي هو اتكلمنا فيه على إصلاح هارب دكتور سام بدأ يتكلم ويجيب مصادر هو كمان أجنبية على شكوك غير مؤكدة حتى الآن لدى بعض المراقبين في الغرب حول دور منظومة هارب الأمريكية في تنشيط زلزال تركيا المدمر في كذا في بول في عصر الكوفيد والمؤامرات الدولية كل شيء وارد طبعا هم حتى الآن على أساس أن هم مش قادرين يكلموا بمنتهى الصراحة وأنا هنا عندي 8 نقط أو ثمان أدلة هنبدأ نتكلم فيها بشكل منطقي جدا ونركز جدا لو سمحتو في الكلام اللي هيتقال ولسه عندنا كلام وأدلة تانية لكن بهدوء شديد عندي ثمان نقط نتكلم فيهم واللي مش مقتنع يرد عليا ولو على نقطة واحدة دليل واحد تمام أول حاجة العالم الهولندي اللي بيدعي اللي هو توقع الزلزال في مكانه وبقوته اللي هو اسمه فرانك واللي التغريده بتاعته وصلت لاكثر من 50 مليون بعد ما الزلزال حصل. قال في المكان ده بالقوه الفلانيه وهيشمل الدول كذا وكذا وكذا. الراجل ده عشان برضه تفهم الموضوع، الراجل بيتكلم بناء على نظريه كده اسمها الهندسه الكوكبيه. خلاص؟ الراجل النظريه اللي هو بيقول لك ان دي نظريه علميه وكل المجتمع العلمي مش مؤمن بها اصلا، بيقولوا انت مجنون، ايه يا عم الخطرفه اللي انت بتقولها دي؟ وما فيش الكلام ده طبعا ما فيش حاجه اسمها الهندسه الكوكبيه من الاخر يعني علميا ما فيش الكلام ده هتقول لي ايه الحكايه هقول لك انا ده من وجهه نظر وانا هطرح النهارده وجهه نظر اتمنى يعني اللي بيواجهها بوجهه بنز... وجهه نظر ثانيه يقول لي انا برتكن على كذا كذا كذا تمام انا شايف ان الراجل ده هو احد اطراف المنظومه احد اطراف الليله مجرد ان هم من خلاله سربوا حاجه علشان تروح في حته ثانيه خالص، عشان انت ما تسال يقول لك يا جدع ده فيه هندسه كوكبيه، في علم ثاني هنبقى عن... ندخلك فيه بقى واقعد 20 سنه لحد ما تفهم يعني ايه هندسه كوكبيه. لكن هو احد الناس على طول قولا واحدا، لان هو توقع بالحرف بيقول لك بالمللي. دي رقم واحد. ايه؟ وهنا انا بسال هل عندك سبب ثاني يقول ان الراجل ده لديه القدره ان هو يحدد المكان؟ والقوة بتاع الزلزال قبليها علما بان ما فيش اي علم في العالم ولا اي جهاز في العالم النهاردة بيقدر يتنبأ بالزلازل. كل اللي بيتعمل ان هو بيرصد الصدوع زي ما انت فاهم. وحزام الزلازل والكلام ده. لكن الزلزال الفلاني هيحصل بالقوة الفلانية في المكان الفلاني. ما فيش الكلام ده على وجه الارض. حتى الان قولا واحدا. تمام? دي رقم واحد. رقم اثنين. سحب العاملين. السفارات بتاع الدول الغربية قبل الزلزال يا أخي والصدفة البحتة يسحبوا الناس بتوحهم ولو امشوا من تركيا يا أخي طب إرهاب أو لا ما جابوش لأسئلة إرهاب ولا نيلة إمشوا بس من تركيا دلوقتي تمام؟ طيب السفينة الحربية اللي عدت من مضيق البوسفور فيه سفينة حربية طولها مية خمسة وخمسين متر سفينة كبيرة عدت وركنت شوية تمام؟ كان قالي محدش يعرف الفكره السؤال ده بيساله الاتراك السفينه دي كانت جايه ليه وبتعمل ايه؟ هتقول لي طب ايه علاقتها بهرب؟ هقول لك لان هارب له منصات سلاح حرب مش بس المنصه بتاعته في المكان اللي هتشوفه دلوقتي عشان الناس اللي بتقول لك اصلا ما فيش سلاح حرب لا يا حبيبي تعالى يا بابا تعالى يا بابا خش على جوجل يا حبيبي وايه؟ وابحث كده هتلاقيه موجود في الاسكا اهو وموجود اهو اهو خش انا فاتح جوجل معاك لايف اهو يعني مش بس انا بجيب بتاع لا يا حبيبي لايف اهو تمام؟ فعلشان بس ايه نقف يبقى الواحد الكلام مظبوط ده اسمه برنامج مشروع هارب هارب بروجكت اسمه برنامج الشفق النشط العالي التردد الشفق النشط عالي التردد وهنعرف بقى ايه الحكايه واصلها وفصلها ايه دلوقتي خليك معايا تمام طيب فاحنا برضو عايزين نعرف السفينه الحربيه اللي كانت موجوده هل هي احدى منصات هارب طيب حلو جدا السحابه العدسيه اللي ظهرت من اسبوعين او اقل من اسبوعين في سماء تركيا واللي ما ظهرتش في اي مكان في العالم غير تركيا وياخذ صادف سبحان الله ان الزلزال المدمر الكبير ده يحصل في المكان ده بعديها تقول لي يا جدع ما كان في علماء متنبئين ان الزلزال هيحصل فين في اسطنبول اه في اسطنبول انت انت قلتها في اسطنبول يعني في الصدع صدع الاناضول الشمالي كان متنبأ انه هيحصل زلزال كبير جدا في الخمسين سنه الجايه. ده علمي فين؟ في مكان تاني ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه ده. الكلام ده كان في صدع الاناضول الشمالي مش عند اسكندرون والكلام ده، ده موضوع تاني خالص. المنطقه اللي حصل فيها الزلزال دي محدش اصلا قبل كده تنبأ أنه هيحصل فيها زلزال. يعني في مكان مش طبيعي. حلو؟ فتاني وم. السحابه العدسيه اللي ظهرت دي اولها فين واخرها فين؟ ما حدش من العلماء طلع قال لنا الشكل ده يتعمل ازاي في جو اصلا صافي؟ ده احنا لسه عندنا ادله ثانيه خطيره جدا، اظبط. دي كانت الدليل الرابع، الدليل الخامس واحنا قلنا عندنا ثمانيه. تمام؟ البرئ اللي حصل واللي حضراتكم شفتوه في الفيديو ده قبل الزلزال مباشره واثناء الزلزال. شفتوه؟ تمام؟ البرق ده فيه عندنا ثلاث حاجات. رقم واحد انه برق بلا رعد، يعني مجرد ضوء، برق بس ما فيش صوت، هو في برق من غير صوت؟ المفترض ان احنا عارفين الجو بيبقى مثلا مطير وبتاع وفيه امطار، بيحصل برق تمام؟ بتشوفه وبعد شويه بتسمع الرعد، ليه؟ علشان سرعة الصوت أقل بكتير من سرعة الضوء، فأنت بتشوفه الأول وبعد ثواني بسيطة جدا بتشوف ايه؟ بتسمع الصوت. حلو؟ حد فيكم سمع صوت؟ لا، عشان ده مش برق، رقم واحد. تمام؟ طيب، رقم اثنين هو حصل برق، المفترض يعني انا همشي معاك انه برق. فين المطر اللي جه مع البرق وقبله ولا بعده؟ ما حصلش امطار. خالص. تمام؟ طيب. يبقى ما فيش مطر، ما فيش رعد ما فيش صوت للبرق ده. وتاني اهم حاجه اللي احنا عرضناها وقلنا ركزوا فيها شويه ان البرق كان من تحت مش من فوق وفي برق في الدنيا بيطلع من الارض لفوق للسما ولا من فوق لتحت البرق الطبيعي ان هو بيضرب الارض من فوق من السما بيجي من طبقات الغلاف الجوي كده يضرب ايه الارض لكن لما يبقى البرق زي ما حضراتكم هتشوفوا كده كله كله جاي بصوا كده تاني هنعيد الحته دي. البرق كله من تحت، كله من تحت. وحتى هو عامل عليه المربع عشان يقول لك البرق من تحت. كل الفيديوهات اللي فيها البرق كان كله من تحت. تمام؟ حتى ده بالذات ده ظهروا جدا بقى. ده ظهروا جدا، شايف البرق منين؟ ايه؟ من تحت من هنا من هنا كل كل المناطق اللي حصل فيها البرق حصل من تحت من على الارض، مش من السماء. يبقى عندنا ثلاث حاجات مش منطقيه بيقولوا ان ده اصلا ما كانش برد. امال كان ايه؟ هنعرف دلوقتي. طيب رقم سته مقال الروس اللي احنا جبناه من شويه. واحد الباحثين الروس اتكلم في احد اكثر من نقطه. قال لك ان السلاح اللي هو هارب ده سلاح تكتوني، يعني ايه تكتوني؟ يعني موجه للطبقات طبقات الارض التكتونيه. اللي هي من خلالها بيعمل لحظة يا جماعة تقريبا الفيديو بتاع البرق ما جاش على الشاشة طب هنحاول نجيبه كده تاني تاني البرق اهو من تحت حضرتكم شايفينه كده ولا فيه خليكم معايا لحظة واحدة كده مظبوط متشاف مظبوط معلش البرنامج أحيانا زي ما أنتم فاهمين أحيانا بيهنن في حاجات كثيرة ما بتهنج لو سمحتوا اللي يوصلوا شعر اللي موجود على معانا الفيديو تقريبا 3000 مكسل اكتر من ثلاث ارباعهم يعمل لايك وشير والكلام ده يا جماعه وصلوا الحقيقه للناس الكلام ده مش هتسمع التجميعه بتاع الحقيقه دي كلها في فيديو تاني وربنا يستر والله بعديها انا عارف إن اللي هيتعمل ايه في الفيديو وهيتعمل ايه في القناه فشدوا حيلكم شويه اللي موجود يعمل لايك ويعمل شير لايك ده مش عشان اخده في جيبي وامشي يا جماعه عشان تجبر الخوارزميه بتاع اليوتيوب والفيس نفس الحكايه انها توصله لغيرك. طيب رقم سته واللي احنا قلناه المقال اللي نزل على الموقع الروسي ده واللي اتكلم زي ما احنا شفنا كده واللي اتكلم ان ده سلاح تكتوني ضد تركيا استخدم ضد تركيا، هل يمكن ان يكون ذلا مصطنعا وبدا يجاوب هو على سؤاله اللي طرحه في عدد من النقاط تمام؟ قال لك ايه بقى الحكايه؟ اصل الحكايه، قال لك إن خلال الفترة اللي فاتت السويد سو... انفجر على اراضيها خط نورد ستريم تمام؟ والناس شكت في كل الدول الا السويد نفسها وبعدين من التحقيقات وعشان كده روسيا كانت طلبت التحقيقات شفافة يعني عشان نعرف مين اللي فجر الخط ده خط الغاز واكبر خطوط العالم اكتشفوا ان السويد هي اللي عملت القصة دي وقال لك ان الوقت ده اللي السويد عملت فيه الحركة دي كان متوقع انها على طول تدخل حلف الناتو تمام؟ جات مين اللي وقفت في الحكاية؟ تركيا قالت لهم مش داخلين وقال لك ان السويد مع الامريكان شافوا ان الانتخابات جاية ولو حصلوا اردوغان نجح هيبقى عندهم ازمة كبيرة جدا في الصراع العالمي تمام؟ ليه؟ لان حاصل في توافقات بتحصل واردوغان بيحاول يعني يوازن الامور شويه في هذا الصراع، وفي نفس الوقت ليه علاقاته مع الروس. فقال لك لازم نخلص. مش ده بس الكلام، ذكر في المقال بتاعه ان بايدن تحديدا قال جمله خطيره جدا لاردوغان لما اعلنت تركيا رفضها لدخول السويد لحلف الناتو. قال له موقفك من السويد ممكن يرجع تركيا عشر سنين لورا ده على الاقل عشر سنين ايه اللي ممكن يحصل في تركيا يرجعها عشر سنين؟ طبعا احنا شفنا ده بعينينا دلوقتي الحجم المهول بتاع الخسائر اللي تضرر منها اخر تقديرات بيقولك 23 مليون تضرروا من من الموضوع ده تاثروا بالزلزال بشكل مباشر اللي اتهد بيته واللي خسر شغله واللي خسر عيال واللي خسر روحه وغيره تمام فالجمله اللي اتقالت واللي انا ما كنتش اعرفها قبلها التهديد اللي حصل من بايدن لاردوغان فيما يتعلق بان موقفكم من رفض او رفضكم لدخول السويد لحلف الناتو هيتسبب في إن تركيا ترجع 10 سنين لورا. تمام؟ طيب. كده ستة، فاضل سبعة. المقال التركي اللي إحنا بنتكلم عليه على جريدة حريات ودي جريدة كبيرة في تركيا. واللي بيتكلم بشكل مباشر عنوانه كده. سلاح حرب ضرب تركيا. بشكل واضح. تمام؟ دي سبعة. تمانية. هروب وخلي بالكم بقى من الكلام اللي هقوله ده عشان فيه توقع غالبا ربنا يستر بقى ويعني ايه ان الحكايه تتوقف لحد كده. سبعه هروب الدلافين في عمان والسعوديه ما هو ما توقفش على عمان بس عندك برضو في السعوديه اهو عشان بس الناس ت... المملكه العربيه السعوديه انقاذ عشرات الدلافين بعد جنوحها بعيدا يعني ما طلعت من طلعت على الشط. وفي اليمن سمك اطنان من السمك بتنط على الشط السمك المفترض ينط في الميه مش ينط على الشط يعني مش ينتحر ومات فعلا لدرجه ان هم بداوا ياخدوا الاسماك دي والجمبري اللي بيطلع ده ياخدوه ويعملوه علف للبهايم ولل بتاع ل... تمام طيب هروب الدلافين وايه اللي جاب الخليج العربي لمنطقة اللي هو بقى المنطقه النشطه دلوقتي زلزاليا وهي عند اسكندرون كده جنوب شرق تركيا ايه اللي جاب ده ده اقول لك بص هو الامريكان دلوقتي عندهم ازمتين في مكانين ازمه في تركيا قبل الانتخابات وازمه في ايران هتقول لي ايه علاقه ايران هقول لك اصبر بس خد كلامي كلام واحد راجل ايه يعني سنان واقعه في السياسه فهقول لك باختصار شديد جدا انا شايف ان كان في تحالف اتعمل اللي هو اللي انا اتكلمت عليه من 34 دوله اللي هو قوات المهام المشتركه اللي المفترض بيجهزوها عشان ضربه مرتقبه لايران و... واعتقد ان الجميع يعرف ان في تجهيز لده خلاص؟ طيب لو ضربوا ايران ايه اللي هيحصل؟ ايران فورا هتعمل اغلاق لمضيق هرمز يعني هتقطع الطاقه خطوط الطاقه اللي هو بقى البترول والغاز وكل ده عن اوروبا في عز الشتاء ممكن تدمرهم لو قفلت مضيق هرمز اللي هو طالع من الخليج ما فيش دوله خليجيه هتقدر تصدر حتى كوبايه شاي بترول ملو كوبايه شاي فيعمل ايه الامريكان انا لو مكانه بفكر بدماغه طب ما اللي عملناه في تركيا نعمله في ايران ونعمل ضربه بسلاح حرب برضو تجيب عليها وطيها تمام؟ مين اللي بيحس بده دلوقتي؟ الأسماك والطيور ومش بس كده ده هناك عندي برضه صراع ممكن أبدأ أشتغل عليه اللي هو بتاع تايوان. فأنا شايف وافتكروا الكلمتين دول عشان ممكن نرجع لهم. أنا شايف إن في زلزال مدمر قريباً هيحصل في المنطقة، منطقة الخليج العربي تحديداً وهيكون مركز على إيران. خلاص؟ يمكن نحتاج الكلام ويمكن ما نحتاجوش بس عندي فيديو تاني من احد الادله برضو اللي لازم تشوفوه معايا اللي بعديها على طول تقدر اتقفل وبالسلامه هنا بصوا كده ده غليان في البحر هنا على شطوط على شط تركيا والميه بتغلي تحت بهذا الشكل بتركيا طبعا مش هتشوف الفيديو ده في منصات كتير يعني. ايه اللي ممكن يخلي الميه تغلي من تحت؟ وايه الحكايه؟ طبعا انا عارف ان الحلقه دسمه جدا جدا، لكن معلش الحلقات دي من نوعيه الحلقات اللي ما ينفعش تسيب ثانيه فيها. عندي بقى شويه حاجات كده شويه كلام، الاول خالص عشان كنا بنسأل نفسنا هم ليه مركزين مع مصر؟ هتقولي إيه علاقة مصر هتقولي لي علاقه مصر بالموضوع هقول لك إتقل عليها شوية. مبدئيا إيه سلاح هرب ده؟ تمام؟ سلاح هرب هو زي ما أنتم شفتوا حضراتكم كده مجموعة من ال تمام؟ أبراج كهرباء كبيرة جدا. وهنا عايز أفكركم بحاجة صغيرة بتاع زمان، فاكرين ده؟ برج تسلا ده نفس الفكرة بالضبط اللي حصل نيكولا تيسلا بنى ده بدأ يبنيه من سنة 1901 ل1904 عشان يعمل ايه؟ علشان يكتشف طريقة لنقل الطاقة وبناء على الفكرة بتاعته كان هيخلي الطاقة ببلاش على مستوى العالم وينقلها مش بسلوك ينقلها بايه؟ ينقلها لسلكي من خلال ابراج زي كده وهو كان نيكولا تيسلا كان صاحب نظرية ان الهرم مش معمول مقبرة مقبرة ايه ده احنا اللي في مقبرة الهرم من وجهة نظره ووجهة نظر علماء تانيين اثبتوا ده في ابحاث كتير جدا ان الهرم في الاصل اكبر مولد طاقة في العالم تمام طاقة نظيفة بقى كارما تمام وعندك بناء على ابحاث تسلا لقينا ده ده ايه زي ما حضراتكم هتشوفوا كده شاحن خلينا في كده عشان اقول لك ده ده خليك معايا لحظه <تصفيق> اه هو بيشحن كده بس خلينا لحد ما يفصل خالص عشان حضراتكم تشوفوه ده شاحن تمام شاحن ايه؟ لاسلكي الكهرباء عشان تطلع من هنا للموبايل التكنولوجيا دي بتاعت تسلا في الاصل اللي اخترعها تسلا من اكتر من 120 سنه واللي اتبنى عليها سلاح حرب نفسه، تمام؟ هو سلاح كهرومغناطيسي بيقدر يطلع من 100 من 100 ل 500 مليون واط يضربه على مناطق معينه، او سحابه معينه زي اللي ما انتم شايفينها ديًا بتتكون في طبقة الأيون السفير في الغلاف الجوي. وبناء عليها الطبقه دي تحتينا هي الطبقه في الاصل اللي هي بتعكس الموجات الراديويه، يعني من من غيرها ما كناش هنشوف التلفزيون مثلا البث التلفزيوني ولا البث الراديو ولا الكلام ده، ولا حتى الاتصالات، تمام؟ فبرضو بتقدر تعكس الموجات دي. اللي بيحصل ايه؟ ان السلاح ده عامل زي الميكرويف الكبير قوي. مركزه فين؟ زي ما احنا شفنا في الاسكا، لكن له منصات، له مراكز ثانيه موزعة في اكبر فعدد حوالي 12 قاعده ليه في العالم منها واحده موجوده عندنا هنا في البحر المتوسط وتحديدا عند تركيا تمام وبالتالي اللي حصل نيكولا تسلا لما بدا يعني يعمل الكلام ده كان فيه اللي بيمول الابحاث بتاعته واحد اسمه مورجان ده رجل مليونير راجل من الجماعه بتاعه الماسونيه القدام يعني اول ما لقي نيكولا تسلا داخل في الجد راح موقف التمويل بتاعه، ليه؟ الراجل المورجن ده كان عنده مصنعين رئيسيين، مصنع بتاع الكاوتش تمام؟ والمصنع الثاني بتاع نحاس، فالسلوك اللي بتتصنع عشان يوصلوا بيها الكهرباء والكلام ده هو اصلا بيصنع اهم خامتين فيها، الكاوتش اللي بيغلف السلك والنحاس بتاع السلك، فراح موقف الايه؟ الدعم اللي رايح لنيكولا تسلا نعل عليه نيكولا تسلا ما قدرش يكمل ابحاثه. بعد شويه نيكولا تسلا مات في فندق في اوضه في فندق مع الكراتين او الصناديق الابحاث بتاعته اللي كانت أكتر من 16 صندوق كبير فيهم ابحاثه. مات تقريبا في سنه 43. هو مات من هنا يا اخي تحس ان ايه الاف بي كانت واقفه على الباب. دخلت السي البي اي وراحوا واخدين الشغل بتاعه كله من سنه 43 لسنه اخر 52 افرجوا عن شويه نيكولا تسلا اصلا في الاصل كرواتي ودرس في النمسا وراح مطلعين منه من الورق بتاعه ده كله ال 16 صندوق الكبار دول كلهم شويه ابحاث صغيرين وبعد شويه سمعنا عن وكاله ضربه اللي انا قلت لك عليها اللي هي في الاصل عملت الابحاث لمشروع هارب واللي واخدين كل الشغل من تسلا. تمام؟ فالموضوع بشكل علمي انا اصلتهولك. في وسط الكلام ودي معلومه هتعرفها يمكن منكم ناس هتعرفها لاول مره. الهرم الاهرامات عندنا اسمها بيراميدز تمام؟ فيه عشان بس الناس تعي هذا الامر كلمه بيراميدز اللي هو الهرم في الاصل هي عباره عن ايه عن كلمه لاتينيه مكونه من بي رو تمام ميد الثلاثه دول او الكلمه اللاتينيه معناها ايه نار في الوسط مش هرم خالص لا مقبره ولا غيرها هي اتسمت عندهم بان ده نار او اطلقوا عليه نار في الوسط يعني اللي هو الشكل اللي بيتعمل من الهرم يعني مركز للطاقه وزي ما شفتوا نيكولا تسلا لما جه عمل البرج بتاعه برج الطاقه ده عمل نفس الاساس الهندسي اللي معمول به الاهرامات. ده اتعمل بنفس الاساس الهندسي بمعنى انه حتى المكان اللي موجود فيه طبعا بيتعمل فلكيا وبزوايا معينه بحيث انه يطابق ويقوم بنفس الوظيفه. حلو؟ عندي هنا بقى ثلاث اسئله إحنا طبعا له موضوع تاني خالص، موضوع تسلا تحديدا له موضوع تاني عشان يعني ما خفي فيه كان أعظم يعني. لكن عندنا النهارده ثلاث أربع أسئلة مهمين جدا جدا. أثرياء العالم النهارده ليه بيعملوا مخابئ عبارة عن قصور تحت الأرض؟ وحاجة غريبة جدا، بصوا كده مثلا وده إحنا إحنا بنتكلم في إيه؟ في وكالات كبيرة. نترجم كده دي وكالة انباء فرنسية بتقول لك ايه قصر اه نعم لقد لكن تحت الارض كيف يستعد الأثرياء لصراع الفناء كمان حاجة احنا كلنا يمكن شفناها خليكم معايا لحظة واحدة شوف بس نقفل ده شايفين ده ايه 13 مليون دولار لتطوير خزينة الحبوب من اجل يوم القيامة خزينة الحبوب يوم القيامة ويوم القيامة يوم القيامة بعدها يبقى في حد لأ وفيه كوارث كبيره هم عارفين انها تحصل قريبا وبناء عليها في مخزن حبوب وفي كل انواع الحبوب اللي, موجو... اللي في الدنيا موجود في القطب الشمالي حلو طيب ليه انا برضو بسال يعني يمكن حد يجاوب لنا من الجماعه اللي هم ايه بيقول لك يا جدع انتوا بتتكلموا نظريه المؤامره طيب جاوبني يا حبيبي ولا تبقى تنزل تشوف الاصول اللي تتعمل فعلا تحت الارض دلوقتي حلو طيب الدلافين بتهرب ليه من الميه وانا بقول لكم دلافين معدل ذكائها اعلى اي شوف اعلى كائن حي بعد الانسان هي الدلافين بتهرب ليه من الميه ليه عندك سبب طيب سؤال ثاني هل عندنا بقى سؤال مهم ليه اختارت الماسونيه مصر مركزه على مصر وهي يعني في واحد يقول لي يا عم هو مين اللي قالك اخترت مصر؟ اقول لك انا بقول لك من سنتين وفي مخطط شغال وبناء على هذا المخطط بيتم فتح المجال لكل الانشاءات اللي حضرتك فاكرها والانجازات واطول برج والاكتاجون والكلام ده كله المرير والكل ده تجهيز ليهم هم علشان أختيرت مصر لتكون المركز الاقليمي للسيطرة على المنطقة بالكامل لحساب الماسونيه ليه اختاروا مصر انا كنت في الحقيقه في الاول بتكلم على اسباب منطقيه ان مصر دوله محوريه فيها قناه السويس واهم معبر ملاحي وغيره لكن في سبب تاني اكتشف في اطار هذا البحث ان مصر فيها اكبر مولد طاقه نظيفه في العالم كله وان بالفعل مع اختباراتهم فيه إمكانية لتوليد الطاقة بهذا الإسلوب وأن الهرم في الأصل هو معد طبيعي اتعبوا عليه من زمان وصعب جداً أن نعمله حاجة بنفس المستوى لتوليد الطاقة النهاردة فإحنا جاهزين إحنا الأرض الوحيدة الجاهزة لأنها تكون المكان اللي ممكن يتحكم منه العالم في خلال الفترة الجاية لحسابهم تمام طيب سؤال تاني آخر حاجة هل ما يحدث بداية لتنفيذ مخطط المليار الذهبي؟ أنا شايف إن توسع الظواهر اللي بتحصل دلوقتي زي هروب خروج أطنان من السمك والظواهر اللي بتحصل وبتتجهز النهارده في خروج الدلافين من البحر والكلام زي كده سواء كان في حركات الطيور في اليابان وحركات الدلافين في الخليج العربي واللي بيحصل دلوقتي في البحر المتوسط ومنتظر يحصل تسونامي كبير على الدول المتخيمه البحر المتوسط لذلك شمال افريقيا كله اخواننا في المغرب وال... وتونس وجزائر وغيره خلي بالكم المحافظات ودي قالها رئيس وزراء بريطانيا لو تفتكروا من سنتين قال لك مثلا ما ال... ال... الاسكندريه هتختفي خالص لا انا بقول لك محافظات الدلتا كلها غالبا خلال الفتره الجايه ممكن يحصل وتختفي الفيديو اللي شفتوه دلوقتي بتاع غليان المية في في تركيا ده فيديو بينذر ان الامور رايحه في سكه ثانيه خالص اخر حاجه يا جماعه علشان بس آه انا عارف ان احنا تقريبا ناقشنا الموضوع كله في الموضوع النهارده فيه ثلاث صدوع ده الصدع الافريقي تمام جاي ومعدي منين بقى معلم من على مجرى النيل وتحديدا من على المنطقه اللي معمول فيها سد النهضه ولذلك سد النهضه قريبا مع اي هزه هينهار وانهياره دلوقتي بعد امتلائه بهذا الشكل هيسبب كارثه على السودان وعلى مصر كارثه كبيره جدا جدا فوق ما, ما تتخيلوا امواج ممكن الموجه توصل ارتفاعها لحد 150 متر للاسف الشديد فربنا يستر على اللي جاي وده صدع وحزام بركاني حزام زلازل خطير جدا وناشط مع النشاطات اللي بتحصل دلوقتي وارد جدا ان كل المناطق دي وكل الصدوع اللي هي صدع شمال الاناضول وشرق الاناضول واللي هو الصدع اللي انا وريت لحضراتكم فيه ده اللي اتجمعوا مع بعض في منطقه الزلازل اللي بتحصل دلوقتي في تركيا والصدع الثاني بتاع الصدع الافريقي العظيم او اسمه الصدع السوري وبيسموه الصدع اللي هو جاي حاجز من صفيحة العربيه صفيحه التكتونيه العربيه وزي ما قلت النهارده حصل تحرك اصلا 3 متر في الموضوع يعني خلاص احنا فعلا امام كوارث ربنا يستر منها وكل اللي انا عايزه اقوله النهارده ان الامور واضح جدا ان هم بيلعبوا في الليفل الاخير في تنفيذ مخططهم الناجس ولذلك انا شايف ان اجابه السؤال اللي هو هل بدا مخطط المليار الذهبي اه بدا وربنا يسرع على اللي جاي. عموما، أتمنى أكون وضحت الصورة على قد ما أقدر، ده بس مباشر يا جماعة مش حلقة تسجيل. ولذلك حاولت بقدر الإمكان أوضح لك الرؤية كاملة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.